The I don't go cause no a Αν όλα τα γράμματα, γράμματα όλα αυτά πατατά SMS Στα γραμμές, στην να δεν το ξες Είναι άσχετα πράγματα Ασέβηνα ή παράδοξα Σαν και ενέθλια, έχουμε γίνα γκόμενους, τα λεγόμενα Τέλεις γκόμενες, θέλει ένα Μαμά τα μούζου του Αυτό και τα άλλο που Σε κλαμπ στο πάρκο ή στο αλλού Ερωτικά του Λίναλου Και αρρωσταίνω Αθήνα θέα Νέα Ιόρκη ήμουν στο φλού Μεγάλος σαν Η ΑΤΑΚΑ σου τους έχει πεθάνει Like αγάπη σου κάνει Η ΑΤΑΚΑ σου τους έχει αφινιάσει Στόμα ανοιχτό βάζει Η ΑΤΑΚΑ σου τον ευρειάζει Like με νεύρα που βάζει Η φωτογραφία που ανεβάζει Μπήκε κι όλα τα βγάζει Ναι, στεντο μεταξύ Συνταχή στο δεκτοράνικα Φτεβλώματα οι τρεις Φωτόνα ανεβεί γιατί ετούτη της Πού πάει και το τι, τι φοράει και τι θα πει Να βγει το σκουπίδι για τη στήλη Τζορή είναι το γκζοτική ζωή Καλό <δεδοτική> <σ ahí> να προβληθεί για να γυρε το σκάνδαλο, για να βρει, <σ> <διαδοτική> Λέω αμφραντβαλή <Ρι> Κι ο τυρική Να μη με είμαι παραμένω Μένω. Στην Ελλάδα παραμονεύω <Ρι> Ούτε και φέτο θα παντρεύτω Στην... Μάμπα Γιάννη στον Αγιο Πέτρο. Πέτρο Πες τους τώρα βασιλεύω Παύλο να τη δω αμέλω, να κοραρώ σαν το μέλλον. Αν είστε τουριστ, hello, λένε να είτε για εδώ Μα στα Derby και απεργίες βαρβαρός λαός Ποιος αστυνομικός, τα ίδια πράγματα μου λέει και τρώει η μαμάς λέει και τρώει Τρόικα, τρόικα, μακεδονικά Σόιμπλε, άγγελα, άρε, άτσελα Άγγελοι, διάολοι, σαν καλύτερα Τα πρόσωπα, ανθρώπινα Πάτε να τα δείξουν αυτά Τνήματα κι όλα τα γράμματα Βράσ' μια ζωή να κάνεις φλάκες Σύντροφωμοι, κύνηγά, σε μονήματα Η τωρήν εποχή Διωτική ζωή Καλό να προβληθεί Για να γρήρω, για να πει Γιατί έχει θεωρηθεί